ايكم يا شباب عاملين يا رب تكونوا بخير نرد دخلنا بالمستوى ده كده على المشي وطبعا مش عاوز اقول اللي حصل لان انتوا عارفين كان يعني انا طبعا اكيد بس <تصفيق> الله <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> لا احنا كده بالطريقه دي مش هنزلق هو حل واحد اللي برجع في الوقت اللي زي دي دلوقتي يا ابني طبعا مش محتاج اقول لكم اللي حصل بعد كده اكيد كسبنا وخ خلينا نخش على الجيم اللي بعده